Апостольський екзархат у Німеччині та Скандинавії переходить на Григоріанський календар. Це відбудеться з 1 вересня 2023 року. Про це йдеться в декреті апостольського екзарха владики Богдана Дзюраха. Перехід відбудеться без винятків для рухомих і нерухомих свят. На Великдень в Угорщині відкрилися дві громади Української греко-католицької церкви. Для вірних у містах Сомбахтей і Шіфорк було проведено першу літургію з посвяченням великодніх страв. Молитву очолив отець Дам'ян Габорій під супровід співу семінаристів Львівської духовної семінарії. У новостворених громадах богослужіння відбуватимуться раз у місяць. Владика Володимир Груца освятив каплицю у Личаківській виправній колонії номер 30. Архієрею співслужили в'язничні капелани Львівської архієпархії. Коментуючи уривок Євангелія про суд, архієрей зауважив, що засуджені люди цивільним судом відбували певне очищення. В Одесі сталася схожа подія. Владика Михайло Бобній звершив освячення богослужбової каплиці Святого Миколая Чудотворця та намісних ікон в Одеській виправній колонії номер 14. Із владикою співслужили керівник відділу пенітенціарного душпастерства Української греко-католицької церкви отець Костянтин Пантелей та в'язничний капелан Одеського екзархату отець Юрій Строянський. Керівництво колонії виділило кімнату, в якій зробили ремонт і яка тепер служитиме у місцем молитви. На Світовий день молоді зареєструвалося вже 10 груп молоді. Йдеться про 5 груп від України і 5 з Європи. Крім того, півсотні молодих українців зголосилося волонтерити. Зараз відбувається формація для волонтерів. А для всіх учасників організатори планують провести кілька онлайнових і живих духовно-формаційних зустрічей незадовго до паломництва. Нагадаю, Світовий день молоді відбуватиметься у Лісабоні з 31 липня по 6 серпня. Побачило світ багатотомне видання «Заповіту» Блаженнішого патріарха Йосифа Сліпого. Презентація відбулася в Домі релігійного товариства «Свята Софія» у Римі. Видання «Заповіту» Блаженнішого патріарха Йосифа Сліпого створене в оригіналі та перекладі на вісім іноземних мов. Видання Упорядкували доктор Ірина Іванкович та академік Леонід Рудницький. Над мистецьким оформленням працював львівський митець Роман Василик. Праця над унікальним збірником тривала з 2014 року. У Патріаршому соборі Воскресіння Христового освятили барельєф архистратига Михаїла. Його привезли до Києва як молитовний дар італійського народу та символ боротьби добра проти зла. Чин освячення звершив єпископ помічник київської архієпархії владика Йосиф Мілян у співслужінні архиєпископа і митрополита архідієцезії Таранто, монсіньора Філіпо Санторо. Участь у події також взяли президент Національної федерації італійських медично-наукових товариств Лоретто Джезугальдо, а також почесний президент. Культурної асоціації «Острів», якого немає, «Франко Джуліано».